السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ليكم في حلقة جديدة من حلقات امنية حسن وروفيو جديد عن المكنسة هوفر اللي هي بتغسل السجادة اول حاجة الجزء ده ده بنحط في المكان ده بيبقى اللي هو الشامبو بتاع الغسيل السجاد وهي في الاول بيبقى معها الشامبو بتاعها برضو هوفر تمام. والجزء ده بنحط فيه المية. اهم حاجة ان المية ما تبقاش أغ... يعني اكتر من 40 درجة مئوية يعني المية تكون دافية يا جماعة ما تبقاش مغلية قوي تمام لانه مغليه هتبوزها يعني المية تبقى دافية تمام وبنحط برضو فيها مية ساقعه لان المية الدافية هي اللي بتساعد على التنظيف اكتر تمام فانا هوريكم دلوقتي هحط الشامبو فين هنا اي انا بعد الواتي الشامبو بتاعي خلص فهحط اي نوع شامبو عندي بتاع غسيل سجادة هحطه هنا والمية هتتحط هنا الجزء ده الجزء ده ده الجزء اللي هو المية الوسخة بعد ما شطفت السجادة او الانتري بتشفطها وبتخليها هنا في الجزء ده تمام هي يا جماعه بتستخدم ان احنا ينفع نغسل بيها الارضيات ينفع ان احنا نغسل بيها السجاد ال الستاير في جزء اللي هي الصغير ده ثواني ده ممكن نغسل بيه الانتري او الـ او الستاير تمام برضو هبقى اوريه لكم الاستخدام بتاعه ازاي ده الازازة دي اللي هي كانت جاية اصلا مع مع العلبة بتاعت المكنسة. دي ماركة هوفل. تمام? ودي الخطوات بتاعت الاستخدام بتاعته. تمام? وده بعد لما ده خلص استخدمت ده. تمام? ده اسمه ميني. وده دلوقتي اللي هو هستخدمه معاكم برضه هجربه. اشوف ايه. اسمه مو كيوت مو كيوت تقريبا تمام فهي مجرد بس حاجة بتنظف السجاد شامبو وبيعقم تمام فالمتاح عندكم مفيش مشكلة نستخدم أي نوع خلاص أنا هنا حطيت الشامبو وهنا حطيت المية واخدين بالكم في كلمة ماكس هنا دي أقصى حاجة ممكن تحطها في الشامبو تمام وفي كلمه ماكس هنا كمان يعني شامبو الماكس أك اقصى حاجه هنا والماكس المايه هنا على حسب الكميه اللي انتوا هتغسلوها يعني ما تعدوش العلامه دي ودي الغطيان بقى بتاعتها خلاص كده هركبها سهلة جدا في التركيب. وده الجزء اللي بيشفط الماء اللي مش نضيفه. تمام? متأكد ان هو يتقفل. تمام? بيكب كده بمنتهى السهولة. تمام? وده الجزء اللي انا قلت لكم بنشفط بيه الاماكن اللي هي الصغيرة او الانتريهات او الصغير. بركبه هنا طالما انا مش مش عايز ان انا استخدمه بيركب هنا تمام وهوريكم بقى دلوقتي وانا بستخدمها بس حبيت اوريكم ان السلك بتاعها انا ببقى لفافه في الجزء ده تمام بلفكه بقى كده واروح احطه بقى في الفيشه وارجع لكم. والزرار اللي هنا ده ده بتاع الانزل والقص تمام هنا بقى ده ووش لما ابقى عايزه اغسل هنا لما بقى عايزة ان انا اشطف. هنا لما بقى عايزة اسحب المية. تمام? هنا اكستراكت دي بندوس عليها كده لما بقى عايزة شفط المية قوي جدا. بتوصل ان هي بتجفف لحد سبعين في المية من المية اللي احنا كنا مستخدمينها. هنا بقى دي بندوس عليها كده. صوح علامه الشوز دي بندوس عليها برجلينا عشان. ترجع لورا كده ونعرف نستخدمها تمام هوريكم بقى دلوقتي طريقه الاستخدام هو دي الشكل اللي فوق اللي ال... هوفر كامله اهو تمام اول حاجه خلي الذراع ده يبقى كده تمام وهتاكد ان هي على زرار الغسيل لما أب... بكون بغسل هنا ده بضغط عليه كده عشان خاطر اطلع الميه مع الشامبو تمام لما بكون بسحب يعني وانا بغسل اللي قدام انا ببقى ضاغطه عليه لما باجي اشفط الميه وارجع بيها الورق ما بسيب ايدي من على الزرار ده مجرد ان انا بستخدمها كده مش اكتر تمام انا يعني بقى كده <تصفيق> أنتوا دلوقتي شايفين الصابون السجادة خلاص خرجت المية بالصابون عشان خاطرت الغسيل. فانا هي كانت على الوش انا خرجتها في النص على اللي هو ده عشان الشطف. تمام? وهوريك دلوقتي برضو بشغلها ازاي? هدوس على زرار الانت. انا وقفتها انا بس بوريكم ازاي طريقة الاستخدام بتاعتها تمام هجيبها على الشفط تمام اكستراكت ماكس او ممكن نستخدمها من تحت براحتنا تمام اوكي وهنشتغل من هنا ملحوظة مهمة جدا واحنا بنشفط الميه اوعى ندوس على الزرار ده عشان لو دوسنا عليه هنخرج صابون وميه تاني الزرار ده ما بندوس عليه ابدا ، بصوا هي تبان ان هي مبلولة بس هي ناشفة حوالي سبعين في الميه تمام اكتر طبعا مع كذا مرة بتجف اكتر تمام شايفين الفرش دي في بقى منها صف كبير في المكنسه بقى من تحت وبتلف بدورانات هي دي اللي بتدعك السجاده وبتخليها ان هي بتنضفها ده ده نفس العجل ده اللي هو بيدور الفراش الدوارة دي في بقى منها اكتر من واحدة في المكنسة من تحت هي بقى دي اللي بتدعك بالسجاد بقى كويس دي انا كنت جايباها من عروض آآ اكسترا آآ في السعودية من حوالي اربع سنين كانت العرض عليها حوالي آآ 800 آآ ريال على ما اعتقد تمام انا مش عارفه هي موجوده في مصر بكام بس هي النوع بتاع ده هوفر دول ادفانسد تمام في بقى حاجات اكيد طلعت احدث منها وفي ماركات تانية بس انا بقول عن تجربتي في في السجاده دي وهوريكم بقى بعد لما اخلصها خالص بقى شكلها عامل ايه ادي السجاده بعد ما نطفت بصوا ربكم دي الكاميرا شايفين ما شاء الله نضيفة وزي الفل وتكاد تكون ناشفة يعني لو سبتوها كمان شوية بتنشف خالص بعدين بتحطوها بس في مكان بس هتتهوى كده شوية أو تفتحو شباك أو بلكونة هتنشف علي طول بعدين تلفوها وتشيلوها خلاص كده نجيب اللي بعده بقي ان شاء الله بسو. دي المشي اللي في اوضه الولاد عندي طبعا دي اكتر حاجه بتتعرض للوساخه عندي في البيت طبعا عشان الولاد اهو بصوا شايفين انا بقى ايه هصور لكم واحنا مثلا بننظف البقعه دي نشوف ايه اخبار. هذه البقعه هي موجوده في السجاده هنحاول بقى دلوقتي نغسلها بقى معاكم عشان نوريكم الفرق قبل وبعد نتاكد ان هي محطوطه على البوش ونشغل شايفين البقعه خلاص كده اختفت هشغل بقى الشفط عشان تنشفها تعالوا بقى ايه هقربلكم لكم الكاميرا تشوفوا ايه دي المكان اللي اتغسل والمكان اللي ما اتغسلش بصوا البقعه طلعت من النص اللي احنا غسلناه ازاي بصوا البقعه جنبها عاملة ازاي ده قبل وبعد بصوا ما شاء الله حتى الالوان الالوان ظهرت يعني الحته اللي مش نظيفه ما تحسوش فيها ان الليموني ظاهر تحسوه مصفر كده بصوا الليموني بقى ليموني ظاهر اهو الالوان بقت زاهيه ما شاء الله وادي السجاده بعد ما غسلناها بصوا ما شاء الله اكيد فاكرين الفرق كانت عامله ازاي وبقت عامله ازاي بصوا فكانت البقعه كانت موجودة هنا بسو وهنا كان في بقع حمراء كده صلصة او حاجة ما شاء الله جميلة ده كان الريفيو عن المكنسة بتاعت الغسيل السجاد هوفر دول في ادفانسد اتمنى الريفيو يكون عجبكم واشوفكم في ريفيوهات تانية جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عجبكم الفيديو اضغطوا على سبسكرايب فعلوا الجرس اعملوا لايك like، اكتبوا كومنت وشيروا مع صحابكم.